أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح إنه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة إنه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة ومؤاهم النار وما الظالم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 الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله أفلا إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح بن مريم إلا رسول دخلت من قبله رسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون تَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم